Квіти я плету, ну з голови в мене ні одного, але де на один не похожі. От плету, бо плиту. І взагалі я кажу, що це не я плету, воно сама себе плете. Вона мені тільки підсказує, як робити. 78 гран-при та 52 лауреатства першої премії міжнародних та всеукраїнських конкурсів в Америці, Туреччині, Німеччині, Франції, Італії, Аргентині, Польщі, Україні та інших країнах світу за останні два роки отримала майстриня з бісеру плетіння Алла Учек. Дизайнерка жіночих прикрас вирішила показати свої творіння і у рідному Хмельницькому. Більше ста робіт з бісеру стали експонатами її персональної виставки «Сяйво душі». Я не можу душі». що. Це моє життя. Життя – це мої діти, це моя сім'я. А от бісер це е, далі. Я, коли займаюся бісером, я взагалі перестаю існувати більше. Я, я тільки розпливаюся повністю в ньому. Мені дуже воно подобається. Я себе витягую з якогось поганого стану, я себе підтримую, я живу. Гердани, селінки, намисто, ларіати, а також чоловічі краватки з бісеру. Більшість цих робіт, представлених на виставці, виготовлені майстриною за власними авторськими схемами. Відвідувачка виставки майстриня писанка Світлана Делікатна каже, що бісероплетіння – це титанічна праця. Особливо вразило її поєднання кольорів та символів. Мені найбільше, скажу відверто, подобається геометрія. Чому? Тому що я працюю з символами. Все тут в ромбах. Все конкретно, все написано до нас. Відверто скажу, бісер дуже дивний матеріал. Тобто, якщо я хочу добутися якогось відтінку, я змішую фарбу. А тут ти маєш перелік бісеру і ти маєш з цього переліку цих кольорів скласти ту квітку. І скласти так, от вони в пані але живі. Хоча здавалося б бісер – шматочок пластику, покритий емалью. Але що, як народжувалися перші роботи з бісеру, нині титулованої майстрині, пригадала її молодша сестра Ганна. Сестричка вона така емоційна, було багато психів, воно кидалося, воно кидалося в різні сторони. Це один із перших виробів, Ну як можна сказати, що він невдалий. Колись подушечку мені подарувала вишила моя, наша прабабуся, вона була 1900 року народження. Вона вишивала її дуже старого, старої такої подушечки, на якій вже все було затерто. Ось це моя улюблена річ була, і моя сестричка вишила по цій подушці, мені оцей оберіг. Оціновочка прикрас Алеучик Тетяна Савицька вважає вироби з бісеру не тільки мистецьким місточком між культурою наших пращурів та сучасністю, але й такими, що завжди будуть в тренді і ніколи не вийдуть із моди. Не було жодної людини, який би до мене не підійшов, і не доторкнувся до цього вироба. Я рахую за щастя мати як найбільше в своїй колекції виробів. Але виставка прикрас бісеру майстрині Алеучик триватиме до 10 грудня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв.